عالسلامة عالسلامة عالسلامة، عالسلامة حياة سارة سوف تصل لا تهتم إلى أين سوف تصل المهم تسير في هذه الحياة، هذا كلام غير معقول لو كان تسير في طريق مجهول مظلم هل من معقول؟ لا يهم أين سوف تصل لا يهم، المهم السير، هذا موضوع أخر نحكي فيه، أهلا وسهلا بكم طريق العلم ليس واحد للمعرفة لابد من تنوير من الخارج ورغبة واستعداد من الداخل لابد من التجربة عن وعي وخبرة طبعاً صار. أزول أزول أزول في اللون أنا كنت اليوم باش نوخر المقابلة متاع اليوم الغدوة على خاطر كنت بش نسافر الباريس لكن من حسن الحظ أو من سوء الحظ فهمت على حسب كل واحد إن الشخص اللي معنتها الحجز اللي عملته ما تعداش اذا باش نسافر غدوه الصباح اذا يمكن بكره ما نعرفش كمش نعمل مباشر ولا كان نجمت نعمل مباشر من باريس تنعمل كان ما نجمتش تو نحاول معنتها نعوض لكم الفيديوهات نعمل مرتين في النهار ولا حاجه نهار السبت زاده يمكن مستحيل أما نهار لحد يمكن يمكن طبعا نعمل فيديوهات المهم باش نعمل المجهود بتاعي أنا نمشي غدوة لباريس ونرجع نهار ثلاثة من المفروض أزول أهلا بكم الكل اليوم عاد وصلنا للحلقة 15 من شهر رمضان ليلة النصف من رمضان وصلنا لما يسمى النفس أو الوعي أتمنى يعني الفيديوهات الأخرين تكون معناتها مفهومة اكرم كيزامي، شوما في باريس عندنا وقفة باش نعملوها نهار السبت في باريس، اللي موجود في باريس ينجم يلتحق بينا. فهمت؟ هناك وقفة من أجل الحريات أمام قرب السفارة التونسية. فهمت؟ إذا ما نجمش نكونوا ياسر لكن باش نعملوا على الأقل يعني اللي ننجموا عليها إحنا، فهمت؟ من اجل الحريات العامه والخاصه. اذا نزيدوا شويه وننطلقوا كالعاده. شكرا ساره شكرا. اذا نعملوا الفيديو هذه. نهار السبت نهار السبت مع مر ثلاثه. نهار السبت معمر ثلاثة أي إنسان موجود في باريس ينجم يجي فهمت ينجم يمشي على الفيسبوك متاعي تو يلقى العنوان قرب السفارة فهمت التونسية مش في مش قدام السفارة ولكن قربها في ساحة بجنبها فهمت اللي يعرف باريس فهمت يعرف فين بالضبط. جافيير ان توكال ميترو جافيير فرانسوا جافيير المهم ننطلقوا كي العاده اطرح الفكره فهمت من بعد آه رأو اسمع نعاود نقول لكم ونعاود نقول ما تكسروش راسكم ياسر كي ما تفهمش حاجه تو تفهمها من بعد اكثر فهمتها انا البث بدا ام لدي مشاكل آه اخوان ايجاب ام لا بدأ البث بدأ بدأ البث الحياه جميله بدأ البث أنا ما زد بديت ما بديتش أنا الموضوع ديما نعمل مقدمه صغيره قبل ما نبدأ البث موجود أهلا حسين زاد نقول فما شخص قال لي ما أنت ما تجاوبش على الميل بتاعي صدقوني ما نلقاش وقت باش نجاوب أما تو نجاوب فهمت لا علاش تجي على تاكسي عبد الرحمن؟ خذ بهيمه وركب عليها وبشويه بشويه تتوصل. اش تعمل بها التاكسي؟ المهم تو طيب واحده زاد تو طيب نجي حكايه معناتها فارغه تو طيب داخله بعضها. المهم آه ننطلقوا. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. أسلم مرة أخرى كما قلت لكم اعتذر على فهمت عدم الإجابة على الأسئلة ولكن اللي موجودة في ليزيميل أما أكيد أكيد تون جوب فهمت من أفضل يعني طرح الأسئلة هنا أو تعمل حلقات أه تكون خاصة بالأسئلة. أه إذا أعود إلى الفيديو السابق والفيديوهات السابقة باش نعملوا تلخيص بصفة عامة للموضوع ذاك علاش يعني فما تكرار ديما فما تكرار والتكرار يسهل الفهم عسلام أه عسلام جماعة الكل أه المهم أنطلق أه في الموضوع وكما قلت لكم حتى كما تفهمش حاجة بالفيديو هذي تفهمها في فيديو آخر أنا أطرح الفكرة من جميع الجوانب أه تكلمنا في الفيديو السابق عن العقل وقد قلنا انه موجود في عالم فهمت موجود في عالم العدم يعني هو ليس له وجود فعلي العقل أه وهو اخر مرحله أه اخر المراحل من عالم العدم وهو باتصال بالمخ الذي هو جهاز يعني المخ هو عباره عن جهاز يتعامل في جانب منه مع ما يسمى العدم ولكن هناك تاثيرات فهمت يعني عباره على نافذه نحو عالم العدم اللي احنا عالم العدم كبشر الى الان نزلنا نجهل شنو وما هي عالم العدم الشيء الوحيد الذي يمكن ان نقول عن العدم انه يخالف الوجود اما فهمه كما هو ما زالت البشرية جدا بعيدة على فهم ماهية العدم لو كانت له ماهية وقد قلنا إن قلنا إن العقل غير محدود لا في عالم العدم ولا في المخ أي عقل أي إنسان فيكم بل عقل كل موجود يمكن أن يحتوي أزل من المعلومات يعني احنا نعرفوا للكمبيوترات عندهم يعني طاقه لرفع المعلومات معينه هذا حير العلماء علاش العقل متاع الانسان ما عندوش حدود في المعلومات ما فهموش يعني اكبر كمبيوتر في العالم يعني وتنحطوه في عقل متاع انسان نجي حتى شيء فهمت والحقيقه مش الحقيقة يعني الافتراض، خاطر احنا ماناش علماء باش نقولوا حقيقة، فهمت؟ والافتراض إن عدمية أو أزلية العقل البشري أو العقول بصفة عامة، أزليتها لأنها نافذة نحو العقل الكلي. فهمت؟ يعني هذا هذه مسألة جدا مهمة. إذا العقل الإنساني يمكن أن يحتوي أزل من المعلومات وهو نافذة مفتوحة على العقل الكلي أو العدم الأخير وقد قلنا أيضا أن العقل يحتوي نوعين من الأفكار: الذاكرة أو التاريخ وهي الأشياء الفعلية سوى الشخصية سوى سواء أش... سواء الشخصيه سواء التاريخيه وكل ما تشاهده حواسنا من الماده مع الماده باتصالنا بالماده سامحوني كل ما مع المعلومات الخبره اللي نكشفها في الحياه هذه الطعم الذوق اللمس الحس كل هذه تتسجل في الذاكره او التاريخ وطبعا تحتوي على المعلومات اللي احنا نسميها الخيال او الايقونات كما قلنا من قبل ونطلق عليها ما يسمى الايقونة او الشكل نظن الفكرة هذه واضحة اذا نجم نقولوا ان العقل عبارة على مخزن معلومات لا يفكر ولا يحس ولا اي شيء من ذلك هو عباره على شيء عدمي في المرحله الاخيره يحتوي على ايقونات او على في الغنوصيه نستخدم كلمه ايقونه ونستخدم كلمه رقم ونستخدم كلمه شفره هي الارقام فهمت كما يحتوي على معلومات لا شعوريه او شعوريه وهنا كما قلنا ان العقل هناك العقل الباطني هو اللي فيه الحاجات اللي ما عادش نستخدمها ولا اللي نسيناها ولا الحاجات اللي موجودة أه تصرفنا معها ومنتبه لها أه ويحتوي طبعاً على ما يسمى الخيال التصوير إذا خلاصة أن العقل هو بنك معلومات لا أكثر ولا أقل هناك جزء منه خاص بالفرد شعوري او لا شعوري ظاهري او باطني ومتصل بالعقل الكلي الذي تشترك فيه كل الموجودات هذه الفكره نظن واضحه وبينة خلينا توا الفيديوهات السابقه في كلمتين باش نجموا نتلقوا ونحكيو عن نفس إذن أول حاجة أحنا قلناها خلينا إحنا نحب نفهمه توا الإنسان وتنقول إنسان فرد إنساني شنو هو أولاً عندنا جسم مادي يحتوي كل الموروث الجسمي متاع أجداده وأجداد أجداده وموروث حتى الحيوانات والنبات والجماد واللي موجودين قبل ما نُطلق عليه الآن في العلم الأدين أما الغنوصية تسميه ذاكرة الأجداد فهمتها؟ وهذا معناتها أمر واضح يعني ذاكرة الأجداد يعني اللي يعملوا جدك والجد جدك وجد جدك وجد جدك والشكل نتاعو وكل شيء كله وذا كي يتسجل في الأدين في الجسم وهذا أفضل العلم حديثا وهنا حبيت نقول حاجة مهمة إننا لا نولد متساويين، وفماش من ناحية الجسمية كل إنسان يولد فيولد بموروث جيني خاص به وحده فريد من نوعه. طنعرفوا طيب علاش فريد من نوعه. خلينا من ناحية المادة فريد من نوعه ولو حتى زستوا مع بعض. كل واحد فريد من نوع ولكن كما قلنا الموروث اللي تورثه عندك القادرية انك تغيره والان بتطور العلم حتى كان جدك خشمه انفه معوج وجد جدك انفه معوج وجد جدك انفه معوج النجمه ردولك انفك مستوي ولكن ولدك مش تولد أنفه معوج لازمنا حتى هو نبدلوا له حتى نلقاو طريقه باش يكون التبديل حتى جينيا ما يسمى بالتعديل الجيني على خاطرك أنتي كان انفك معوج فهمت وتمشي تعمل عمليه تجميل وتعمل انف جميل اتاكد وتتولد وليد باش تولد انفه معوج. اذا هذا معناتها المساله الاولى لهذا نلاحظ في الاديان او حتى في الاسلام رغم ان الاسلام كما قلت لكم دائما يستعمل الاشياء لمصالحه الخاصه يقول اختاروا لنطفكم وانا اقول اختاروا لنطفكم واختاروا لبويضاتكم مش لنطف حتى المراه يجب ان تختار النطفه الذي توضع في البويضة كما الرجل يجب أن يختار النطفة البويضة الذي سوف يضع فيها نطفته هذه مسألة مهمة لكن رغم ذلك المسألة الجسمية تعتبر في الغنوصية ما عندها حتى قيمة ثانيا عندنا الطاقة وهو واحدة رغم اختلاف أنواعها وتأثيرها عندنا الطاقة اللي يسميوها في الأديان الروح هنا ما فماش طاقة تختلف على طاقة الكون نستقبل نفس الطاقة الفرق الوحيد إن هناك جسم عنده قنوات لاستقبال طاقة أكثر من طاقة يعني هنا نعود الاختلاف ليس في طاقة وطاقة ولا إنساني تولد عنده طاقة لا إنساني تولد عنده جسم يتلقى طاقة معينة، وإنسان عنده جسم ما يتلقاش طاقة الكافية، ورغم ذلك فيما يخص الطاقة، وهذه مسألة جدا مهمة، يعني لو لم يكن هناك عدلا ومساواة، رغم اللي هي ماهيش ظلم، أنه مفروض شيء طبيعي، كي تزوج معناتها رجل وامرأة مثلا يكونوا بالمفهوم النسبي فهمت معناتها تقولوا خايبين مش باش يطلع ولدهم شباب في طبيعي فهمت كيما قال المعري هذا ما جناه علي ابي كان خايب وصلع وحالته حليله وعمى وكل شيء وانا لا اجني على احد مانيش باش نجني على احد ماني انا خايب ربك ما نجيبش ولاد هكا فهمت من الجمش نحسن الجنس نتاعي ما نجيبش فهمت اذا المساله معناتها واضحه بالنسبه للغنوصيه الجسم الاختلاف في الجسم واضح يعني لو واحد ما عندوش مثلا طاقه وما عندوش ما عندوش جسم معناتها الكافي او المقبول رغم اللي قتل كل شيء نسبي وال ما يسمى الجسم ليس مهم اذا الطاقه هي متساويه عند الجميع الاختلاف الوحيد ان هناك جسم يتلقى اكثر طاقه من جسم اخر وكل جسم عنده نوع على حسب الجسم ولكن هنا كانت عادله ان اي انسان ينجم يبدل القنوات استقبال الطاقه له هو ولولاده ما غير عمليه جراحيه ولا عمليه تجميل هذه مساله التزام واتباع طرق معينة للأكل، للبس، للمظهر، لكل ما تكلمنا عليه أقبل النقطة الثالثة العقل، الذي هو رغم أنه متصل بالعقل الكلي وهنا كلنا متساوين، فهمت؟ كل العقول متصلة بالعقل الكلي فهمت؟ ولكن هناك أشخاص عندهم المخ متاعهم أكثر اتصال بالعقل الكلي، ولكن ليس نتيجة أن هناك ظلم، واحد عنده عقل أكثر من عقل، وإنما نعود نفس الشيء للمادة وللجسم وللمخ، معناتها إنسان معناتها عنده جد وجد جد وجد جد وعنده اتصال بالعقل الكلي يكون ولده أكثر. اتصال بالعقل الكلي وهنا في نفس الشيء احنا متساوين النجم نقوي هذا الاتصال كيما النجم نولد باتصال قوي ونضعف. فهمت؟ اه اذا هذه معناتها مساله مهمه جدا فيما يخص اه العقول طبعا على حسب الشخص وكل انسان على حسب قدرته الموروثه عن طريق الدماغ والمكتسبه عن طريق التربيه والمجتمع وقدرته في تخزين المعلومات ويكون عنده خيالا قويا على قد ما الانسان يحلم وعلى قد ما الانسان عنده خيال على قد ما الانسان متصل بالعقل الكلي وعلى قد الفنانين والرسامه وخاصه الرسامه التشكيليين وكل شيء ذو متصلين بالعقل الكلي الذي هو عباره على بركه او بحر تصب فيه كل العقول كما قلنا وهو الذي يحتوي على الايقونات التي سوف تظهر وفيه ما كان وما يكون وما سوف يكون اذا نفهم من كل هذا اننا نولد متساوين ولكن كل انسان له قد كل انسان قادر ان يغير الموروث ويورث لأولاده أشياء أخرى ما عندها هو كسبها يعني نجموا صلحوا والحاجة الوحيدة اللي ما نورثوهاش هي النفس وهي موضوعنا هنا لا, لا لا لا رمزي خلينا نكملوا الواحد هذا ليس عقل خالق ولا مدبر ولا شيء هذا ليس عقل مدبر هذا احنا حكينا عليه في الفيديو السابق اعود ليه مساله الرب احنا بعد هذه الفيديوهات تو نحكي لكم على نحكيو على المساله هذه النفس او الوعي او الاحساس او المشاعر او المدارك كلها تسميات لشيء واحد وهذه ما يسمى احنا قلنا اه نذكر حاجه انه ما يسمى بالعقل هو راه جامد مش المخ، العقل جامد، خاطر عالم العدم الأخير، فهو بدأ في الحركة، أما هو جامد وظهرت فيه الأيقونات، فهمت؟ إذا هو جامد، أما العدم الأول فهو جامد كليا، ويأتي فارغا كليا، هنا لازمكم تركزوا معايا مليح مليح مليح، والغريب أنها, إنها... معته الغريب ان هذه ما يسمى النفوس وطبعا لا تسمى نفوس الا عندما تكون في عالم الوجود قبل عالم الوجود نسميوها عدم مبهم او عدم كلي عديم الحركه عديم كل شيء الغريب انها تاتي على شكل ايقونات او شفرات يعني هذا الفراغ او العدم احنا نعرف العدم الأول هو له مقسم له محدود لحد شيء ولكن عندما نأخذ منه نفترض ونأخذ جزء منه أي نقطة في العدم ذاك أي نقطة فيها كل العدم إذا لو نأخذ العدم كورقة بيضاء أي بيكسل أي نقطة في تلك الورقة البيضاء تساوي الكل، كل الورقة، علاش؟ على خاطر فارغة، معدومة، عدم يساوي عدم، فارغة كليا، فهمت؟ إذن هذه معنتها الميوس... جامده هي جامدة كليا، ليس فيها أي حركة، فهمت؟ هذه أما يسمى النقطة نسميها النقطة بشأن تكون واضحة أو نسميها الصفر هي تسمى الصفر هي في الحقيقة تسمى الأصفار هذه الأصفار تأتي إلى عالم العدم الثاني الذي هو عدم العقل فهمت كما هي وتمر على العقل الكلي أي العدم الثاني وهناك تأخذ إيقونة أو رقم خاص بها أو شفرة وللعلم بالنسبة للغنوصية العدم الأول والثاني لا يتحرك لازم تأكدوا من المسألة هذه إذا هنا النفس تأتي وتظهر وتظهر وبعد التجربة الحقيقية مع الجسم مع أنتها بعد تعمل تجربة حقيقية مع الجسم مع أنتها يوقع عملية بداية تكوين النفس ولهذا احنا في الحقيقة خاطر فما نوعين من النفس فما النفس الواعية وفما النفس الفطرية هذاك علاش احنا ما نذكروش الا بعد ثلاثة سنوات على خاطر ثلاثة سنوات الاولى هذيك فهمت قاعدة النفس تتعلم كيفاش تتعامل يعني نتيجة التفكير هو اللي باش يخليها وتعاملها مع المادة ثم تصبح اسمها نفس أه تقريبا إلى ثلاث سنوات تقريبا وتقول الغنوصية النفوس قبل أن تظهر كلها متساوية ليس هناك فرق بين نفس ونفس وليس هناك فرق بين نفسي ونفسك وليس هناك فرق هذا تكون في عالم العدم الأول وليس هناك فرق بين نفس أي موجود في الأول أي في عالم العدو الأول أي في عالم العدم الأول لأنها كلية تحتوي الكل وعندما تظهر في عالم العدم الثاني تأخذ الإيقونة أو ما نطلق عليه الرقم أو الشفرة أو الذبذبة ولكن تلك الإيقونات هي فارغة لا قيمة لها أي عندما عندنا ايقونه مربعه وايقونه دائريه هذه الإيقونات هي الافكار الخياليه الافكار الذي لم تظهر بعد الجي هذه النفس في المرحله الاولى ما يسمى بالعدم وتاخذ ايقونه معينه مثلا ثم الايقونه البشريه من بعد تاخذ الايقونه انت علاش انت تولدت مثلا في تونس ما تولدتش في امريكا لأن إيقونتك فهمت؟ أخذت إيقونة إنسانية به. أخذت في الأول إيقونة حياة ثم داخل الحياة أخذت إيقونة بشرية جيت في الأرض ثم أخذت إيقونة هنا مرتبطة بالأرض الارتباط يكون بالأرض أخذت إيقونة أمريكانية ولا افريقيه من بعد اخذت المكان اللي تولدت فيه وهذا تو نفهموه من, من بعد يعني ما يسمى آه خاطر هذه ما يسمى بالنفس هي عباره على ذبذبه فارغة خلينا نكمل آه طبعا عندما عندنا مربع وعندنا آه مثلث وعندنا آه نجمه و وجات هذه ما يسمى بالعدم وتتخل فيها وتتخل فيها ولات ايقونه ولكن فارغة يعني هنا النجمة مساوية في المحتوى الداخلي للمربع مساوية للمثلث لأنها في عالم العدم بحث إذا عندما تاخذ هذا الشكل فهمت الشكل هنا يحدد مصيرها أرجو فهم هذه النقطة أي معناتها جدا مهمة أي عبارة على أننا عندنا فقاعات نعملوا كالفقاعات هذوكما اللي بال بالصابون فهمت بالصابون الفقاعات هذيك من بعد نحطوا الفقاعات هذيك متساوية كلها وكل فقاعة تحتوي كل الفقاعات الأخرى عندما نضع هذيك الفقاعات في مربع، الفقاعة تولي مربع، وتنحطوها في مثلث تولي مثلث، وتنحطوها في نجمة تولي نجمة ولكن الداخل متاعها فارغ، هذه النقطة لازم معناتها تفهمها باش نكملوا نفهموا الباقي. تأخذ شكلها وتبقى فارغة. هذه لا تورث ولا تنتقل ولا تتحرك. وهي متساوية فهمت متساوية كليا حتى ولو عندما تأخذ إيقونة تبقى متساوية يعني إيقونة الوردة إيقونة الوردة التي تحتوي على العدم الأول هي مساوية لإيقونة الإنسان الذي يحتوي على عدم مساوي بحد ذاته لايقونه الوردة تبقى متساويه في المحتوى. الايقونات هذه معناتها معناتها ال... الايقونات هي مش موجوده مازلت خياليه. غير معناتها ال... الايقونات كما قلنا هي عباره على اعداد، فهمت؟ اما ما يسمى بالنفس قبل ان تصبح نفسا، خطر النفس مش تجي من بعد، فهمت؟ ما يسمى بالعدم الاول. عندما تاخذ ايقونه هنا تأخذ الشفرة الخاصة بها فهمت؟ تأخذ الشفرة الخاصة بها وهي تتصل بالعقل معنتها بالعقل الكلي هي معنتها في العقل الكلي وعن طريق العقل الكلي فهمت؟ يعني تأخذ مكانها في العقل الفردي تاع الفرد وهنا على حسب على حسب معنتها الشخص وتجي تجي هذه الفراغ الذي اخذ ايقونه واللي جاء في انسان فرد باش يلقى جسم هل هو المخ خاطر هي معنتها نتيجه خاطر تتعامل مع الفكر اللي باش سواء القنوات المفتوحه او الجينات اللي موجوده في البدن اللي تولد فيه فهمت او عن طريق التجربه بتاعك ولا التربيه بتاعك اللي رباه وهلك وعن طريق المجهود اللي انت عملته هنا هذا الفراغ يبدا يمتلئ وتبدا تاخذ اسم نفس وتاخذ في الاخير اسم خاص بك انت ذاتك فهمت وتشوفوا بيبي وبيبي وليد صغير وليد صغير ونقولوا بشر كيف كيف جابوا ولا بعضهم الجنرال سي فا عام فهمت ولكن وقتها يبدأوا يكبروا يبدأوا استعمال خاطر قد يكون عندنا موروث مهم جدا فهمت موروث ادان جسدي وعقلي ومخي قوي ولكن التربيه اللي ربوهالنا ولا البلاد اللي توجدت فيها مزمره تعلم البهامه فهمت هذاك علاش الانسان كي تولد مثلا في دولنا ان يطلع حاشكم بهيم حاشل بهي مش يعني انه ما عندوش القدرات بالعكس يمكن يكون عنده قدرات اكثر من امريكي ولا اوروبي ولا دول متحضره ولكن التربيه اللي ربوهاله والتعليم والدوله تنحي له رب والديه تسكر له كل القنوات وترجعه مصدق بهيم يعلف في الحشيش إذا نظل الفكرة واضحة إذا هنا نلخص نلخص أن النفس تصبح اسمها نفسا أو وعيا باتصالها بالعقل طبعا بالعقل <تصفيق> ونعلم أن العقل متصل بالدماغ هكذا تصبح واعية بالأفكار فهمت اللي موجوده في العقل يعني على قد يعني هو تفاعل شفت الافكار الافكار ما هيش تتفاعل وحدها الافكار قلنا ما يسمى بالافكار او بيسمى بالعقل ما هوش ما هوش وعي فهمت ما هيش تتفاعل وحدها اذا هذا الشيء المجهول اللي جاي من العدم الاول اللي سميناه نفس من بعد خلاء اسم نفس هو بتعامله مع هذه الافكار وهو اللي يكون ما يسمى بالوعي وبالادراك وبالاحساس وبالمشاعر وبكل هذه الامور، يعني يحول تلك الافكار الى اشياء نوعا ما احساسيه. فهمت؟ يعني عباره على يحولها الى اشياء احساسيه وهنا الشخص يبدا يحقق ذاته. فهمت؟ كشخص، يعني كنا متساويين، ولكن خلال هذه الرحله وخلال رحله الحياه يصبح هناك فرق بين فلان وبين فلان وبين فلان وبين فلان على حسب طبعا المجهود نتاعو وكما قلت وتنجم تولد في اخيب بلاصه وعندك اخيب جسم وعندك كذا وتطلع عبقري او تبدع في الامور هذه بصفه عامه. طبعا النفس موجود في كل الموجودات. بل لا يمكن أن تكون هناك شيء موجود بدون نفس ولكن تفاعلها مع العقل يختلف من جسم إلى جسم إلى طبعاً الإنسان الذي هو أعلى درجات الوعي إلى هذه الساعة طبعاً حتى يأتي ما يخالف ذلك إذا تقول الغنوصية لا يعي فهمت لا يعي بـ اه اه اه تقول الغنوصية من لا يعيش بوجوده بوجوده ينتهي بالذوبان والموت والعودة إلى العدم كما كان طبعاً هذا وجهة نظر ففهمتها؟ هذا موضوع ما نحب ندخل فيه خاطر هي اه الغنوصية في بعض الأحيان تعطي أفكار واضحة وبعض الأحيان تعطي إحتمالات فهمت وعندما تثبت ذاتك تولي حققت الايقونه او مثلا ناخذ مثال اكس مثلا انسان اكس الايقونه نتاعو تاع باش يكون انسان عظيم جدا والجسم اللي استقبل تلك الايقونه ترد في دوله وعند عائله فهمت مزمره فهمت وزيد هذاك الشخص وتكبر قد مخه ما تمرد والا مثلا تعرض لضغوطات وكل شيء هبلوه في مخه فهمت هو مجنون فهذا الايقونه نسميها ايقونه فاسده يعني هو ايقونه صحيح هو ايقونه باش يكون زعيم ولكن يجيش زعيم يجي من مهبول يا اما في مستشفى المجانين يا اما حاجه اخرى فهمت؟ يعني هذا معناتها مثال من الامثله كما فما انسان يتولد في ايقونه عاديه ولكن يتطور هنا هذه نقطه ياسر مهمه. يعني الايقونه نتاعك اللي تتولد بها بتفاعلك وبالاراده نتاعك وبإرادة النفس والظروف والاراده القويه تخليك فهمت؟ تولي معناتها حاجة أخرى، يعني الأيقونة هي تتأقلم مع النفس، هنا فما مسألة مهمة زادة تقول عليها الغنوصية، أن كما هناك المخ يؤثر ويفرز ما يسمى الإفرازات الفكرية، وهذه الإفرازات الفكرية تتفاعل وتحدث ما يسمى بالأحاسيس والمشاعر، وفي نفس الوقت العقل الكلي يؤثر على العقل ويؤثر على الجسد. والنفس نفس الشيء يعني نضرب لك مثال انسان مريض بمرض مزمن لو عنده القنوات مسرحه ويعرف ينجم يعالج نفسه بنفسه عن طريق النفس نتاعو الذي تنقل معلومات للعقل المعلومات الذي تنقل للعقل تنتقل للمخ المخ يخدمها ويجدها ويعالج هذاك المرض اللي موجود في الجسم اذا المسألة عكسية ذهاب وإياب إذن عندما تثبت ذاتك ويمكن الأيقونة متاعك تطورها وتردها يعني يمكن ت... أما طبعا فما حدود في الأيقونة فهمتها مش يعني أما تنجم تكون أيقونة يعني ثابتة الغنوصية تقول لا يهم أي أيقونة تكون ولكن الاهم انك تحقق ذاتك فلهذا الغنوصيه تعتبر ان المنافق حاجه ياسر خايبه الانسان المنافق واللي سير لعباد واللي ظهر روحه وكذا وكذا مش باهي علاش انا نطول نفهموها هاني يعني باش نكمل النقطه هذه خطر باش نطول ياسر انا ديما نكتب باش ما نطولش نفهمها النقطه هذي ونطرق لبعض المواضيع قبل الاسلام عندما يثبت ذاته يبقى واعي بذاته هنا الغنوصيه تقول كل النفوس هي نفوس واحده وتظهر مختلفه عندما تظهر في عالم الوجود وعندما تعود الى الوعي ما يسمى عندما تعود واعيه بذاتها سوف تعي بكل الموجودات الاخرى اذا للعلم للعلم ليس هناك انسان يمكن ان يعرف ما في نفس الانسان الاخر احنا نحكم على الاشياء بالمظاهر بما يقول بما يفعل بما يتصرف ولكن كما نقول بالمثل هذه فكره غنوصيه ما في القلب في القلب وربي يعرف ميمونه وميمونه تعرف ربي ولكن عندما ترتقي باحساسك ومشاعرك ونفسك سوف تصل الى مستوى انك تشوف شخص تعرف على قد ما تعرف نفسك تولي تنجم تعرف قيمه الاخرين ويمكن معناتها هذه معناتها مثلا مهمه لهذا الانسان الذي يوصل للنيرفانا فهمت وقتها يموت على حسب البوذيه آآ آآ الانسان هذاك اللي يصل للنيرفانا ما عادش خاطر البوذيه تقول الانسان كيموت كان وصل للنيرفانا جسمه آآ يشتت فهمت؟ ونفسه ووعيه يبقى خارج الوجود بينما لو لم تصل للنيرفانا هنا البوذيه صعيبه ياسر في المساله هذه لو لم تصل للنيرفانا ترجع من الصفر مش كيما الهندوكيه وال براهمية تقول لك عندك فرصة أخرى في البوذية ما فماش فرصة أخرى عندك فرصة واحدة وهذا أقرب للغنوصية الغنوصية تقول ما فماش حاجة متكررة لا تكرار في الوجود ولا متشابه في الوجود آه اذا عندما آه توصل للنيربانة على حسب البوذية تولي الذوب ما يسمى يسموه الصوفيين الذوبان في الذات الالهيه او في العشق الكلي، فهمت؟ ويمكن ان تكون فهمت؟ يعني هنا النفس النفس عندما تتعامل مع الافكار وتتعامل بالبدن هنا شنو يوقع؟ يوقع يمكن ان تكون نفسك شيطانيه او نفسك ربانيه، طبعا هذا موضوع اخر، الحلقات القادمه فهمت؟ يعني نقول لكم انتوا باش تعرفوا الحلقات القادمه الحلقه 16 و17 و18 و19 ل 19 فهمت؟ لان معناتها في الغنوصيه قلت لكم على حسب الكابال، الفيديوهات معمولين على حسب الكابال، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه حتى التسعه ومن بعد حتى ال 19 ومن بعد حتى ال 27. من بعد نوصل إلى 28 وعشرين وهي نهاية الدورة وكان رمضان تسعة وعشرين طينا تسعة وعشرين مش مشكلة الأربعة فيديوهات القادمة سوف تتطرق إلى أشياء جدا مهمة باش تنجموا تفهموا الكلام اللي قلته لكم الكل كما قلت لكم النفس مزدوجة عندما تتعامل مع الأفكار ومع المادة وهذا موجود في القرآن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها يعني النفس يمكن أن تكون فاجرة ويمكن أن تكون تقية. هنا الاختلاف من بين الأديان والدين والغنوصية الغنوصية تقول الفاجرة هي النفس التي لم تأخذ مكانها شو معناها لم تأخذ مكانها؟ يعني هي تلقاها فاجرة ظهر روحها اللي هي باهيه والا هي باهيه ويظهر عليها الفجراني تكون منافقه ما تحققش ذاتها خاطر كمش تغير حاجه فهمت خاطر النفس هي عباره على ميزان فهمت هي اللي توزن الافكار بها هي نفكر بها نفهم هذاك علاش آه آه عندها فما فرق واللي قراوا الفلسفه اكيد أن يعرفوا المساله هذه هناك فرق بين المعقول والمنطق، ما يسمى بالعقل والمنطق، ثم فرق، وهذا الفرق حتى توا العلماء في الفلسفه موجود، اما العلماء مازالوا ما همش فاهمين هذه المسأله، يعني علماء الماديين مازالوا يدرسوا في المخ، فهمت؟ هما وصلوا ان المخ عنده تأثيرات كهربائيه هي اللي تمثل الافكار، وان عنده تأثيرات كيميائية هي اللي تمثل الاحاسيس، ولكن هذاك تأثير جاي من عالم آخر اللي هو العالم الموازي اللي هو عالم العدم. الفرق بين العقل والمنطق. التفريق بين المنطق والعقل، فهمت؟ يعني ما يسمى بالمعقول وال والمنطق. المنطق لا يتغير. ولا يمكن التفكير بدونه. المنطق عبارة على قائمة من الحقائق ثابتة. فهمت؟ يبقى الخطأ في عملية استنتاج في لبنات المنطق يعني المنطق واحد زيد واحد يساوي اثنين ما فماش في أمريكا في فين تحب بنتي غدوة بعد غدوة بعد غدوتين بعد ألف عام بعد ألفين عام بعد شيء لو يوقع خطأ في الاستنتاج المنطقي أكيد فما خطأ في طريقة التفكير هذا اللي درس الفلسفة يفهم شنو نقول يعني التفكير المنطقي لو هناك خطا في الاستنتاج يعني هناك خطا في استعمال الافكار فهي عباره المنطق هو مساوي التجربه الماديه عندما انا نخلط زوز مواد ونحصل على ماء هيدروجين واكسجين كان ما حصلتش على الماء يعني ثم خطا في التركيبه اللي استعملتها يا اما عملت اكثر إيه الهيدروجين مع هاش دوزو فمتى عملت مثلا هاش زو وإلا مثلا الهيدروجين هذاك ماهوش أصيل ولا فما خطأ معين إذا المنطق هو حاجة ما نختلفوش عليها فمتع. أما المعقول نجم نختلف عليه يعني يمكن الحاجة هذيك تكون معقولة بالنسبة لينا أو معقولة في المجتمع بتاعي ولكن مش معقوله في مجتمع اخر. فهمت؟ يعني المعقول هو ما اتفقت عليه مجموعه من البشر. فهمت؟ مثلا تخرج عاري، فهمت؟ مثلا في تونس يقول لك مش معقول. بينما مثلا في كينيا وتنزانيا المراه تعمل هكا تلبس حاجه وتخرج عاري أنا عادي. فهمت؟ ولا في في بلاصه اخرى. كما مثلا فهمت تفطر عادي في رمضان في دوله اخرى بينما في مثلا تونس ولا في الدول الاسلاميه غير تشرب شريبه ماء في بلاصه من اه كيفاش فهمت هذا الفرق من بين المنطق وال المنطق والعقل او ما يسمى المعقول والمنطقي المنطقي لا يختلف في اثنين ونقول اخر حاجه فهمت مثلا أخيراً اخيره قبل ما نخليكم الاسئله هو ان بالمنطق يمكن ان نتفق بالمنطق يمكن ان نتفق ما فما حتى مشكل وما فماش انسان يستعمل المنطق بخلاف مهما كان مهما كان مهما كان دين ومهما كان عقيدة مهما كان المنطق هو المنطق فهمتها هذوك بعض المسلمين اللي جيت تكلموا بالمنطق وما يستعرف هذاك انسان مدمغش بالعقيده نتاعه بالنقل بالافكار نتاعه، بس واضحه قدامك واضربوهن واضربوهن، اضرب اضرب اضرب اضرب صرف كما نقولوا بالتوز واضربوهن. ايه قرانيه واضحه واضربوهن. بينما يجي الاخ يقول لا ولا وكذا وكذا ولا ولا يجي يقول لك مثلا اي شنو فيها ضرب ما باش يربيها. فهمت؟ إذا هنا لا يمكن الاعتماد على المعقول. حاجة معناتها هذه النقطة مهمة. حاجة أخرى. مثلاً نجي أنا وياك ونجي ونشوف طلوع الشمس. لو ونحن واقفين في نفس الاتجاه طبعاً سوف نصف منطقياً وعلميًا طلوع الشمس كيف كيف؟ ما فهمش فرق بيني وبينك؟ فأنت طلعت مستوى كذا، وصلت مستوى كذا، كذا، كذا، لونها كذا، وصفتها وصف ولكن، سوف لا أحسها أنا مثل ما تحسها أنت فهمت؟ طبعاً، إحساسي أنا، مستحيل زوز احاسيس يكونوا متفقين، يمكن يكونوا متقاربين أما بش يكونوا مع أنت متفقين 100% يعني باش نوصلوا مع أنت في الأحاسيس هو ما يسمى بالذوبان والحب الكلي هذا كم أنت مسألة أخرى إن نوصلوا لا يمكن أن يوقع الإحساس المتشابه الغنوصية تقول مثلا هذه يقول لك لو حاستين وصلت إلى التشابه تقع في حالة الذوابان من هالعشق زوزي يحبوا بعضهم متشابهين خلاص انتهى فهمت انتهى يعني معناتها هذيك قمة النشوة قمة النشوة هي ما يسمى آآ الذوبان الأحاسيس الأحاسيس هذيك أعلى قمة والإنسان اللي يحصل على المعرفة أو النيربانة عندما يموت فهمت بش يوصل لقمه الأحاسيس لأن هوني باش نقول المسألة الأخيرة قبل ما نطلق الأسئلة اللي الأربعة أشياء اللي قلناهم اللي هي النفس والعقل، النفس والعقل والروح والجسم، النفس والعقل والروح والجسم، طبعاً الجسم داخل فيه المخ اللي هو نقطة الوسط اللي يربط بين هذوم الثلاثة، المقابل متاعهم في النفس هي أن النفس تمثل الحب. والعقل يمثل الوعي ذكروا في أول فيديو قلت لكم أي عمل تقوموا به لازم تكون النية صادقة وعندك إيمان وعندك وعي وتحب اللي تعمل فيه اللي تحب اللي تعمل فيه هو النفس ووعي اللي تعمل فيه هو العقل لأن يعني العقل هو اللي يعطي الوعي فمت... وتكون أه... معمتها أه... معناتها الروح اللي هي ما يسمى الطاقه هي الايمان لهذا نربط الطاقه بالايمان والنيه هي الجسم اظن اكتفي بهذا القدر ونخليكم أه تسالوا الاسئله بتاعكم لكن اللي حبيت نقول لكم الفيديوهات اللي الفيديوهات الاربعه القادمه ما نعرفش وقتاش باش نعملها سامحوني هو كانت تلقاو حطيت الواحد يعني باش نجي ما حطيتش مانيش ما باش نجي آه، معناتها عندي شويه ارتباك بكره وبعد بكره ويوم الاحد يمكن ما نعرفش ما نجمش نوعدكم هذه حاجه. باش آه، نتكلم على الشيطان على الملائكه عن الجن عن الرب في الغنوصيه فهمت؟ 16 17 18 19 وشنو هو المفهوم نتاعهم؟ طبعا الجن موجود في الغنوصيه وعنده معنى. والملائكه عندها معنى والرب عنده معنى والشيطان عنده معنى وهذا اللي بش نعرفوه في الفيديوهات السابقه المهم نستنى الاسئله بتاعكم رجاء لا لا لا يمكن ان نطور النفس هل يمكن تغيير النفس ام انها مفروضه على الانسان انا قلت لك النفوس الكل متساويه والنفس وقت صفر الكل نفس علاش تغير فيها؟ باش تغير صفر اخر؟ فهمتني يا رجاء؟ يعني علاش تغير فيها؟ هي تتطور هي، ما عندهاش حدود هي ازليه، أزالية أزالية الاحاسيس هي عين الاحاسيس. انت باش تجيك صفر، تو انت تولدت بنفس، هذه ما تختارهاش بنفس. النفس، النفس الكلنا كيف كيف يعني عباره على الكل يعطيونا نفس الشيء. فهمت؟ تغير فيها علاش ما تغيرش. والنفس على حسب الغنوصية، النجم نخلق كل شيء إلا النفس فهمت؟ النفس لا يمكن خلقها لأنها النفس هي نتيجة الوعي فهمت؟ هل يمكن خداع وعينا خاصة في حالة ألم جسدي أو في حالة الخوف؟ طبعاً, طبعاً. خداع حتى أنفسنا، يمكن أن نخدع أنفسنا ويمكن أن نخدع عقولنا، طبعاً ألا ترى أن الصوفية والعرفان هي حالة مناسبة لمشاكل العالم الإسلامي؟ الصوفية والعرفان ليس بالمفهوم الدروشة يا علي. بالمفهوم التفكير فهمت؟ وقت تجي تقرأ فهمت العرفان والصوفية التفكير هي موازية للتفكير المسيحي الصوفي زاد هو فهمت؟ المسيحي اللي معناتها اثر في الحضاره الاوروبيه في بالك الحضاره الاوروبيه الان قائمه على ما يسمى التفسير العرفاني المسيحي. بالفعل انا متفق معك ولكن مع الاسف تم تشويه الصوفيه وجعلها دروشه وحكاية فارغه. شكرا مرحبا كريم ما رايك في الحياه المعيشيه على اساس الوراثه الخاصه بك على سبيل المثال اذا كنت تونسياً تعيش في تونس وتاكل فقط الطعام التونسي وعلاقته بالسلاله نيرفونية آه، ما فهمتش السؤال متاعك ما فهمتش آه، ما فهمتش السؤال نتاعك فيش اند بريد أنا واحدة، أه واحد ولا واحدة، أنا مفرق. مش كيف كيف كيف كيف، وحدة واحد ما فهمت، ما نفرقش راني أنا بين ذكر وتذكر ذيك المشكلة تاعي، ما نفرقش بين الأسامي. لماذا لا نعي في بطون أمهاتنا؟ لأنها لأنها الوعي الصفر اللي عندك اللي هو عبارة الجسم تاعك، شفت وقت أنت أمك تحبل بيك؟ وقت بيك، الجسم تاعك عنده شفرة. لازم يقابل شفرة أخرى. انت مثلا الشفره نتاعك 00.5 ab xz zzzzz فهمت هذيك الشفره نتاعك هي اللي باش تجبد الشفره نتاع الايقونه اللي موجوده الايقونه باش تجبدها وانت باش تجبدها باش تجبد معاها في ال40 يوم في ال40 يوم بالضبط تقريبا العلم يقول من بين 42 و يوم و48 و يوم فهمت وانت تجبدها الايقونه هذيك حامله النفس نتاعك النفس نتاعك باش تجي في نتاعك ما تعرف شيء، لازمها ثلاثة سنين بعد الولادة باش تبدا ثلاثة سنين، عامين ثلاثة سنين. فهمت؟ في الأول يكون عندك وعي محدود، من بعد بشوية بشوية تولي عندك ذاكرة وتكون الذاكرة وكذا. يقولون الماسونية تأتي من الغنوصية، فهل هذا صحيح؟ بالفعل. الماسونية والصهيونية وكل الفرق الباطنية وكل الأديان، وكل العلوم تأتي من الغنوصية أه كريم ماذا تقول الغنوصية على الأبراج إنسان خرافي قتلك الغنوصية معناتها عندها فكرة على الأبراج تنعمل طيب حلقة خاصة بالغنوصية وعلم الفلك مش الأبراج علم الفلك بصفة عامة وما تنساوش فما يسر أنواع ابراج أو ما يسمى علم الفلك هناك علم الفلك المصري القديم هناك علم الفلك البابي الذي يستعملوه الناس الكل فهمت ما يسمى بالحمل وكذا وهناك حتى علم الفلك خاص بالشمان والهنود الحمر هناك علم الفلك الصيني وهناك علم الفلك حتى ثم علم الفلك ما يسمى بالعلم الفلك العربي اللي فيه ال12 برج القوس والسهم والخنجر والرمح وغيرها وطريقة حسابها مختلفة والكلها مبنية على الغنوصية يقولون أن العقائد هدفها عدم معرفة الإنسان الحقيقة بالفعل رجاء أكبر حجاب أكبر حجاب لمعرفة الإنسان الحقيقة هي السياسة العقائد الاجيولوجيات آه، كل هذه فهمت هي سبب نتا خطري يحبوا العباد في قطيع وفي الحقيقه مازلنا مازلنا رجاء في الطريق مازلنا ما من نجموش هذا آه، موضوع كبير فهمت آه، مش مجل... إحنا اسمع مش مجبور نعرف الحقيقه كلها غير نعرف انا قلت لكم النفس وقت تعرف نفسك تعرف الناس الكل اذا لو تعرف حاجه برك من الحقيقه الحقيقه ازليه بعدد انفس الخالق لو تعرف وحده برك تفهمها تفهم الكل. هل يخلق الانسان نفسه؟ لا، من قال لك يخلق الانسان نفسه؟ أول حاجة تحكي لي النفس قلت لك ما... ما هيش مخلوقة أصلاً، موجودة هي العدم الأول. فهمت؟ الذباب أكثر منطقياً من الإنسان. شنو هو؟ عالم العدم، لونيون لنيون. ما هي علاقة الغنوصية بالموسيقى؟ محمد طالبي الموسيقى هي وحي الكون وحي الوجود الموسيقى عند الغنوصيه هي وحي الوجود النفس مثل العاصفه كل مره تهب من مكان من مكان ما أي أيوة ولكن النجم تتحكم فيها صعيب النفس راهي النفس النفس يعني القوه نتاع النفس انها هي كما قلت لكم هي تحتوي على كل شيء فهمت تحتوي... وعندما ترتبط بالعقل وترتبط بالماده نجم تعمل المعجزات وهذا طونا نعرفوه في الفيديوهات الاربعه القادمه فهمت اذا آه... إذ كان نجهل مصدر الحركه في العدم إذ... لا لا ليس هناك حركه في العدم ليس هناك حركه الحركه توجد توجدت هناك فهمت كريم خويا نهار دير على الابراج نطلع معاك لايف آه... لا ما فما حتى مشكل ما فما حتى مشكل. آه... كيف اصل النرفانا ومعرفه الذاتي اه هذه لازمك ساعه اول حاجه تعرف روحك انت شنو هو ناقصك شنو هو ما ناقصكش. آه... الانسان وقت يجي باش يعمل مشروع لازم يدرس الموضوع شنو هو شنو هو حاجتك شنو هو ما حاجتكش باش تعرف فين تمشي. هل نحن في احلامنا واعين ام هو وعي من نوع اخر؟ آه... هذاك هو وعي العدم. نجم قول فهمتها هذيك مسألة أخرى فهمت محمد علي نتكلم مدارس الباطنية دائما عن مستوى من الآلهة براهم الله عند الصوفية هل قابل هذا في الغنوصية العدم الأول وعدم الثاني أي الصفر المحايد والصفر الإيجابي نتكلم مدارس الباطنية عن مستويين من الآلهة أه هم ابراهاما هو عند الصوفيه هل يقابل هذا؟ أه اي أيوة ولكن الغنوصيه لا تعتبرهم الهه وهذا نحكيوا عليه عندما نحكيوا على الرب في فيديو الرب، يعني راي الغنوصيه في الرب والشيطان والجن والملائكه. فهمت؟ أه بالنسبه للاديان والمدارس الباطنيه، المدارس الباطنيه الكتابيه رأي الكتابيه يعني اللي معناتها في مراحل معينه اخر مراحل ما يسمى كشف الغطاء عند الصوفيه هو اخر مرتبه في مرحله الصوفيه هو عدم وجود الله. وكل المدارس الباطنيه هذه سر يبقى الا لبعض الاشخاص. فهمت؟ وفما ميرزا الشيرازي آه اللي عمل البهائيه وخوه خوه اللي معناتها انكروه اللي هو تكلم عن المساله هذه في كتابه هو ايراني وخطر خوه هو, هو عمل البهائيه والآخر عمل دين آخر يا حسين اسمه الأزالية فما مذهب كيما البهائية لكن اسمه الأزالية لكن الأنصار امتاعهم يتعداوش على العصابة مازالوا موجودين للتو في إيران فهمت؟ لكن الأشخاص امتاعوا سريين اسمه الأزالية مذهب دين فهمت؟ وعندهم كتابهم وعندهم كل شيء ويتكلموا على السفر هل الغنوصية عندها مرجعية؟ التجربه الغنوصيه عندها مرجعيه الحس والنفس والفطره والتجربه دونك هل أه هل شريدي ملحد أموما أم من اين اخذ كل أه؟ اكيد نتعلم من عند شخص شريدي تعلم من عند شخص فهمت تعلم، خاطر هي هي ماهيش مستحيل تكون كتابيه فهمت وشريدي كما قلت لكم يعني انسان معناتها عنده فلسفته فهمت الطريقه بتاعه عنده فلسفه خطر اسمعك انا مثلا نضرب لكم مثال انا نهار مثلا نجي نقول لكم اي آه باش نعمل لكم آه الإيمان الالحادي مثلا هو هو الشريدي ماهوش عامل دين ماهوش عامل دين اما عامل آه يعني فلسفه نتاعو فلسفه نتاعو اللي يعتمد فيها على الغنوصيه، فهمت؟ ما يعطيكش الطريقه انا حتى ولو ما اعطيكم الطريقه ما نجمش نعطيكم الطريقه في الفيديو، مستحيل. فهمت؟ حتى لازمك تصاحب الشخص باش تتعلمه تصاحبوا تصاحبوا ثلاثة أربعة خمسة سنوات سبعة سنوات على حسب الشخص. فهمت؟ إذا هذه مسألة. بالنسبة لشريدي ملحد أم مؤمن؟ أكيد مؤمن. أنا مؤمن فهمت؟ لكن مؤمن بماذا؟ فهمت؟ هذيك أكيد معناتها ما, ما يمنش يوم يوم عنده حاجة نتاعو هو يوم بها أكيد. هذيك هو السر هذيك هو مفتاحه تو أنا عندما نقول ما أمنش بالرب، علاش نقول ما نؤمنش بالرب؟ فهمت؟ علاش نقول ما نؤمنش بالرب؟ على خاطر هذاك هو السر اللي وصلت له. فهمت؟ إذا أنا مثلا أي نفترض نمشي نحل قناة أخرى. ونولي نعمل آآ آآ ما يسمى الحب النقدي وقتها نولي لازمني نتصرف طرق معينه لازمني كذا فهمت ونبدا نعطي هي التجربه نتاعي وغير معناتها هي تجربه فعليه حقيقيه اكيد كثير اللي معانا تو عايشين في الدنيا هذه باش يعجبهم الاسلوب نتاعيشيه العيشه اللي انا عاملها الروحي فهمت اكيد باش تعجبهم باش يطبقها بشقه فيها راحته إذن هو معناتها بالمفهوم يؤمن يولي يؤمن بيا، هنا يتكون عند الشخص هذاك معتقد وبشوية بشوية بشوية بشوية حتى وليو أربع، الأنبياء والرسل مش هكاك راهو على خطر هما جاو في وقت عصره مهبول مهبول اللي يؤمن ويتبع إنسان قد مات مهبول فهمت؟ من بعد فهمت؟ اللي امنوا بيه واللي عملوا بيه واللي داروا بيه وكل شيء يعني عمل لهم اكيليبر عمل لهم توازن في حياتهم اعطاهم امل في الحياه اعطاهم عطاهم قيمه في الوجود نتاعهم ما تبعوش شكاكة مش لعبه هي فهمت اذا اكيد المؤمن سليم سليم شريدي يعني تنتقل من شخص الى اخر اي النفس، النفس لا تنتقل لا تنتقل من شخص إلى آخر، رقم تفرقوا بين أنا قلت لكم شني النفس وشني الروح. به آه. به. قال الحلاج ما في الجنة غير الله، أي يقصد نفسه، أي أنا الله والله أنا. وأينما أكون أنا لا يكون هو وأينما يكون هو لا أكون أنا. قلت هناك حركة في الوجود، نجهل مصدرها، هذا يعني نفسر المجهول بالمجهول لا مش نجهل مصدرها، نزل نجهل مصدرها، ما فهمتكش إبراهيم مصطفى أنا النقطة تحت البال، قريت الكتاب إنسان خرافي قريت تفسير النقطة تحت البال الإمام خميني ما خطر الإمام خميني روحاني يعني عرفاني. شفت إيش من مجلد كتبه وأنا نقرأ فيه في إيران والدنيا محروبة عليه موضوع آخر هذا كما الكلام الكلام جدا مهم اسمعوا هنا فما مسألة أوذية ننصحكم باش تسمعوا الشريدي هو مختص في مسألة هذيك الكلام الكلام اللي أعطاه البشر ما هوش صدفه تقول طيب انا المنطق والمعقول الانسان مش صدفه قال المنطق والمعقول كل كلمه عندها معنى كل كلمه عندها معنى وعندها حقيقه لكن استعمال الانسان طريقة هكاكه يعني مع الوقت والدنيا والمشاكل والحروب والواحد والسياسه وكل شيء ولينا ما عادش نعطيو قيمه للكلام كل كلمه ابش لكم كل كلمه شفت كلمه الرب تحتوي على حقيقة الرب. شفت شجرة؟ تحتوي على حقيقة الشجرة. شفت انسان؟ تحتوي على حقيقة الانسان. إذا الموضوع انسان خرافي النقطة تحت الباب. موضوع. شريدي لدين يعتقد ربوبي لكن أفكاره جميلة. أفكاره جميلة شيء طبيعي. غنوصي معناتها أنا أنصح رشّي معناتها شريدي الكل انسان يتابعوني. لانه هو ماخذ الغنوصيه يعني بطريقه اكثر سهوله مني يعني هو عنده اسلوب نتاعو بسيط البسيط جدا يوصل المعلومه انا شويه نعقد الامور نوعا ما فهمت لما تزور بعض المناطق في العالم تشعر كانك تعرفها من وقت بعيد طبعا بعض المناطق لانها موجوده كلها في في الذاكره الكليه او العقل الكلي أنت مؤمن أنا مؤمن طبعا لا لا أنا أؤمن بعدم وجود خالق أنا ملحد أنا ملحد أنا أؤمن بعدم وجود رب يعني أنا عدم وجود الرب ليس مثلا أنت والملحد المادي يقول لك لأن ليس هناك دليل على وجود الله إذا أنا لا أعترف بوجود الله انا يا مريم مبارك فهمت عدم ايماني بالر... عدم اعترافي بالرب ليس مجرد لانه عدم وجود ادله انا ما حشتيش لو تجيب لي النظريات الكل شفت النظريات الكل آه انا نمشي لك اكثر من هكاك فهمت انا مؤمن لا يجب ان يكون رب لو هناك رب لازمني نقطه الرب ناحية. لو موجود رب للكون هذا فهمت؟ يجب أن يحاسب ويجب تنحية الربوبية لأنه لا يستحقها إذا أنا أكثر من ملحد أنا أنتمي للإيمان الإلحادي لفوأتي يعني ملحد طريقة متنجمش تصورها بالك نرقد ونقوم وتصرفاتي الكل إلحاد آه، نؤمن بالشمس والقمر طبيعة والكون ومن زادها فقد ابتدع فهمت باهي بالنسبة لك وأؤمن بالإحساس وبالحب وبالأفكار لماذا لا يجيب شريدي أجوبة مباشرة أسألوا لماذا غير قالب من القلب عنده لا لا لا بالعكس ما هو جدي ياسر جدي فهمت؟ طبعا اسمع حسين كل انسان يرتاح الى انسان فهمت؟ يعني ما فماش ما فماش فماش انسان مش محبوب هو اكبر مجرم وعنده حبيبته ولا عنده حبيبه وعنده شكون يقدسه فهمت؟ انا يعجبني شريدي شريدي اجاب على هذا السؤال هل هو مرحد ام لا؟ اي شنو قال؟ آه ماذا يحدث للنفس بعد الموت؟ هل تبقى خارج خارج الوجود في العدم؟ هي هي هو ما مش تبقى في بلاصتها هي الجسم هو اللي يتنحى هي ما تتحركش هي جامده. ما تتحركش النفس اما التجربه والوعي اللي حصلته مثلا توا انا مت هوني فهمت؟ متفقوني فهمت كلام لم اقراه كلا لم اقراه اوكي هل تعرف مجموعه من مدينه سرية فما مجموعات عبد الله القسيمي انسان طيارة انسان طيارة للاخر القسيمي اعتذر عبد الله القسيمي اه طيارة انا حضرت عليه قبل ما يموت لكن ما كان في لبنان هو حبيت وقتا نقابله شيء مات صحيح يجب ان يحاسب كان موجود فكره الرب غير منطقيه اصلا غير منطقيه ولا يجب ان تكون وطن فكره الغنوصيه في الرب تنحكي هذه رجاء بالداوي حاسه اني في حيره اريد ان اعرف من خلق النفس والعدم والعقل والطاقه كيف آه يا رجاء يا رجاء اسمعني هادم يسمى واجب الوجود ما هماش محتاجين شكون يخلقها فهمت هل اللي يؤمن برب يؤمن ان الرب هذا مخلوق او اسمع عالم السببيه هو موجود الا في عالم الوجود عالم السببيه غير موجود في عالم العدم فهمت اذا عالم الوجود نجم تقول لي على السببيه لكن وطال نوصل عالم العدم لا تقول لي على سببيه لا محدوديه آه فهمت ما عادش تنتهي هذيك الاشياء الكل تنتهي من سبق الفيديا او السومارية الفيديا طبعا الفيديا الفيديا اقدم من السوماريه طبعا هي آه معندها السوماريه نتيجه هي اسمع نجم نقولوا كانت فما هناك حضارة اسمها حضارة السند قبل الفيدية وقبل السومارية وهذه الحضارة تعيش على أودية زوز أودية كبار جدا فهمت اسمهم في هضبة فارس ووقع هناك فيضان كبير ودمر هذه الحضارة فهذه الحضارة انتقلت جزء منها الى الهند جون الفيدية وجزء منها الى العراق وكونوا السومارية انا اؤمن بروح الحياه شنو تقصد بروح الحياه ما فهمتكش فهمتك. هل يمكن الإنسان ان يفهم العدم والنفس والعقل في يوم طبعا يمكن يفهم حتى توا نجم يفهم اما ماهوش يفهموا بالتجارب فهمت؟ داخل هذيك هي النيرفانا، وتتعرف تعرف شنو شنو هو الحقيقه هذيك وتتعرف هذيك هذيك سي تولي اللي تعمل فيه الكل ما عشت تفد سي لو مثلا انا علاش مؤمن بالالحاد ايمان الالحاد نجيش غدوه نقول لكم باش نبطل سي فما عادش باش نؤمن، لا هذيك عقيدتي الى موتي فهمت؟ باهي نكتفي بهذا القدر آه انكمل نقرا اخر الاسئله عقلي الباطن تحد معي منذ صغر سني كيف تخلص منه؟ قد سبب لي مشاكل نفسية لدرجة أني كنت أظن أن الشيطان اللي أنا كان يقول لي محمد نصاب تفاهم <wind and waterasa> معاه <تسمع> ماهر <مالجل> الأناناكي تخيلات محمد لانوناكي النفس لا تزول تنتقل من شخص لا هذاك بابا ادريس هذاك الفكر البراهمي والبوذي او الهندوكي. كان الحمد النووي الخاص بك هو التونسي هل من الافضل تناول الطعام التونسي طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا هذا نحكيو فيه الموضوع هو في الحقيقه مش لازم تاكل الطعام التونسي فقط نو no. لازمك ديما الأرض، ما كيما قلت لك الإنسان ينجم يبدل روحه ويطور روحه. يعني لازم كنت تبدأ تعيش في تونس، سواء كنت صيني ولا كنت واحد لازمك تاكل تونسي. وتبدأ تعيش في فرنسا لازمك تاكل، يعني الخضار اللي تزرع في الموسم نتاعها، في الوقت نتاعها، في تونس، هذيك تكون أكثر صحية باش تجيب لك الطاقة في تونس. فهمت فيش أند بريد؟ كي تبدأ تعيش في فرنسا لازمك تاكل ما تجيبش مثلا البانان، أنت عايش في فرنسا وتجيب في البانان، إيش تعمل بيه؟ مي, ديج... مي... لازم يكون تكون بعيد عليك، فهمت؟ آه شكرا، المهم. إيناس لو أنت في تونس هل سوف، أنا عشت في تونس وعمري ما صمت، ونفتر فهمت؟ أنا نتبع المنطق، لا أتبع العقل. المعقول يعني. ما يهمنيش في المعقول انا جاي لباريس صابر ماني جاي غدوة في باريس تجارب لقر... الاقتراب من الموت او الاسقاط النجمي وطبعا وغيرها فهمت اه دائما انت مثلا طبعا طبعا الغنوصيه تقول فهمت لو تريد أن تتغلب على شيء، أول حاجة تخلص من أز... صحب الأشخاص اللي يحبوا هذيك الحاجة، مثلا أنت تحبش تلعب رياضة، ما عندكش جهد. بدل أصحابك الكل، حط دائرك أصحاب يلعبوا رياضة، تطولي تلعب رياضة بطبيعتك. فهمت؟ طبعا السفر جدا مهم. أنا عشت في سوريا وعمري ما صمت. فهمت؟ إذا هناك من يحكم على صحة الأديان ببقاءها هناك من يحكم على صحة، لا لأن مثلا الفيدية هي تتطور أو مثلا الشنتوكية أو تتطور الخايبة هي الأفكار هي فما فرق من بين دين طبيعي ودين مصطنع فما نوعين من الأديان الديانات الطبيعية هي ديانات تتجدد توا مثلا البوذية الديلمة كل ديلمة عنده افكار جديدة ويتآم على الوقت فهمت حتى الزردشتية مثلا الزردشتية هو مثلا يعلقوا معنتها عندهم ممنوع يعني يطوروا الدين بتاعهم اما الدين كي يكون جامد يولي خطر طبعا سوريا يا حسره، سيدة زينب، دمشق، اللاذقية، حلب العقيدة، العقيدة زي ما قلت لكم، العقيدة فما الدين يقوم على العقيدة، فهمت؟ الدين أشمل من العقيدة، فهمت؟ العقيدة تكون محدودة في مجال معين، فهمت؟ وفما الإيمان طبعاً مثلا نضرب لك مثال، الإيمان بالرب هي تنجم تكون عقيدة، أنت ما ما عندكش حتى دليل اللي الله موجود ولا مش موجود، واحد جاء قال لك ربي موجود أنت تبعته، عقيدة. لو أنت عملت التجربة وصلت اللي ربي موجود وقتها ولي عندك الإيمان. الإسلام عقيدة، الإسلام عقيدة ودين ودين ودين، الإسلام والمسيحية و... ورغم اللي فيهم حاجات نجمهم عن تباهين ياسر. المهم أنقول أه، لكم ليس كلها مريم مبارك، ليس كلها هناك ديانات أه، فما ديانات تؤمن بالوحي فهمت؟ يعني بالوحي بالنزول، فما ديانات تؤمن بالسمو إلى قوة مجهولة فهذه نسميها الديانات الطبيعية وهناك ديانات له فهمت؟ تؤمن أن ربي يأتي برسمكم امنوا منوبية أما نجا من بيا إجا صوم لي إجا صلي لي إجا كذا يجي عمل لي إجا حارب من أجلي يجي قاتل من أجلي، شنو ها الواحد شنو اللي ما عنده ما يعمل هذا؟ باعت لي لي باش نمشي نحارب من أجله وباش نمشي نعلي كلمة الكلمة نتاعو؟ يمشي يدبر راسه ما هو عنده ملايكة ما نتاعو يمشي يدبر راسه هذاك علاش قلت لكم هذا اللي لازم يتحارب هذا فهمت؟ المهم آه غدوة كما نجمتش آه بعد غدوة ونتفاهم واحد بسلامة تنميرت بسلامة جماعة الكل خنشوف آه بالسلامة عليكم جماعة الكل إلى الفيديو القادم غدوة ولا بعد غدوة المهم سوف أعلن أنا متى سوف أعمل فيديو كما نجمتش تنهار ننزلو مسجل ولا نعملو مباشر أحسن فهمت حتى نهار نعمل زوز فيديوهات علاش لا أو نبقى بعد رمضان نزيد نهار ولا زوز باش نكمل على حسب رمضان بسلامة